У селі Лупарова із майже двох тисяч населення нині залишилось близько 70 людей. Любов говорить, не має можливості поїхати до міста у перукарню, тому завдячує волонтерам, які приїхали з цією послугою до неї додому. «Дуже погано, тому що кожну ночь починають гатити ці міномети, ми в підвалі вже п'ять суток ночуємо, Що ще більше, починається десь в 11 ночі, а вчора з 7 до 2 ночі гатили». Приїзд до села Перокарів надав можливість і військовослужбовцям з ближніх блокпостів відвідати майстрів. На своїх позиціях можливості підстригтись не мають. Практично, що ні. Якщо на, на полі чи в бліндажу електричества нема, ну, не немає, буває, ну, то як підстригтися? І порігмагеренець теж немає. Хто як може, там, наприклад, вода в бутилках, там, такого цього. Мило, салфетки важні. Наприклад, мені зараз не важливо. Зовнішній виклад просто незручний. Благодійний фонд фоюа займається гуманітарною допомогою та евакуацією людей. До них долучилась група перукарів, аби допомагати громадянам. Приїхали допомогти людям привіз себе в порядок, тому що війна війною. А стрічця в селі за собою теж нужна. Взяв з собою колегу. Который также неравнодушен к этой всій ситуації и который согласился допомог. Ми немного переживаємо, конечно, но как би бы, куди диваться? Нужно людям допомагати. Кожен воює на своєму фронті. На своєму місці. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.